لك حافظ القرآن طوبى لكم بمحاة قصص إسلامية وتاريخية هذا زمانك يا لكع فارتع فحسبك مرتع هذا زمانك فانطلق في خفة نحو المتع واغنم من اللذات لا تترك مجالا أو تدع إنا لنعلم أن ما قد قيل يوما قد وقع كم من بغيض ناقص والهان أثقله الشبع كم من لئيم فاجر لاه تملكه الفزع ما سار في درب الهدى أو قال خيراً أو نفع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا ويغلب عليها حتى تصير للكع ابن لكع فمن أشراط الساعة أن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار ويفتح القول ويخزن العمل ويقرأ القوم المثنى ليس فيهم أحد ينكرها قيل وما المثنات يا رسول الله قال ما استكتب سوى كتاب الله عز وجل فاذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعه حتى يظهر الفحش والبخل ويظهر ثياب يلبسها نساء كاسيات عاريات ويهلك الوعول وتظهر التحوت قالوا يا رسول الله وما الوعول والتحوت قال النبي صلى الله عليه وسلم الوعول أي وجوه الناس وأشرافهم أهل البيوت الصالحة والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يعلم بهم فسول الرجال وأهل البيوت الغامضة يرفعون فوق صالحيهم فإن من شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم الذين يطلبون ألوان الطعام وألوان الثياب ويتشدقون بالكلام فاذا رايت الامه ولدت ربتها او ربها ورايت اصحاب الشاء يتطاولون بالبنيان ورايت الحفاه الجياع العاله كانوا رؤوس الناس فذلك من معالم الساعه واشراطها فيفسدون فسادا فاينما وجدت خرابا وحيثما وجدت ضلالا فاعلم ان لكع قد وجده قال الله تعالى واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد فلكع بن لكع هو عبد ابن عبد ردي النسب دني الحسب لا يعرف له اصل ولا يحمد له خلق شرير لا يقتصر فساده على المعاصي كذوب الوعد خؤون العهد قليل الرفد اذا استغنى بطر وإذا افتقر قنط، وإذا قال أفحش، وإذا سئل بخل، وإن سأل ألح، وإن أسدي إليه صنيع أخفاه، وإن استكتم سرا أفشاه، فصديقه منه على حذر، وعدوه منه على غرر، يظهر فيفشو الربا والزنا والخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم الرجل التافه يتكلم في أمر العام، فيقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. فإن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، ويحلفون ولا يستحلفون، فأنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، حب الدنيا وكراهية الموت، فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما ذكر فتنا تقع في آخر الزمان، قال له عمر، متى ذلك يا علي؟ قال إذا تفقه لغير الدين وتعلم العلم لغير العمل والتمست الدنيا بعمل الآخرة ولا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إنه سيلي أموركم من بعد رجال يطفئون السنة ويحدثون البدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها فكيف بي إذا أدركتهم؟ قال ليس يا ابن ام عبد طاعه لمن عشى الله ليس يا ابن ام عبد طاعه لمن عشى الله ليس يا ابن ام عبد طاعه لمن عشى الله فياتي زمان على الناس تعلو فيه السفله والاراذل زمان يسود فيه الباطل ويتمكن فيه الاشرار ويرفع فيه الفجار ويلقب فيه السفهاء بالقاب الكبار وتعقد لهم المجالس وترفع لهم الرايات فبكى ربيعة بن عبد الرحمن رضي الله عنه فقالوا ما يبكيك فقال استفتي من لا علم له وأصبح له شأن عظيم فقال صلى الله عليه وسلم كيف بك يا عبد الله إذا بقيت في حثالة من الناس فقد أخرج البيهقي في الشعب أن بنت أبي قحافة فقدت طوقا لها يوم الفتح فأخبرت أخاها أبا بكر الصديق رضي الله عنه فتلمسه عند الناس فلم يجده فقال لها يا أخية احتسبي طوقك إننا في زمان قلت فيه الأمانة قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل فلقد تبدل الزمان وتغير الحال وارتفعت الأذناب على الذوائب ورضي الله عن عائشة وعن أبيها يوم أن تمثلت ببيت شعر للبيد فقال عروة رحم الله عائشة كيف لو أدركت زماننا فقال هشام رحم الله عروة كيف لو أدرك زماننا ونحن اليوم نقول رحمهم الله جميعا كيف لو أدركوا زماننا فقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قعودا فذكر الفتن فأكثر ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس فقال قائل يا رسول الله وما فتنة الأحلاس قال هي فتنة هرب وحرب ثم فتنة السراء دخلها أو دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني إنما وليي المتقون ثم يصطلح الناس على رجل كوريك على ضلع، ثم فتنة الدهيماء، لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقطعت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، إذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من اليوم أو غد ورغم ذلك فإن الخير في الأمة المحمدية باق إلى قيام الساعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن العاقبة للمتقين وإن النصر مع الصبر وإن مصير لكع ومن معه إلى زوال فقد قال عز وجل عنهم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال فالله جل في علاه لا يحب المفسدين لا يغرنكم علو لئيم فعلو لا يستحق سفال فارتفاع الغريق فيه فضوح وعلو المصلوب فيه نكال فاللهم ثبتنا على دينك واملا قلوبنا ايمانا وتقوى هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تنسى عزيزي المشاهد الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيع لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى دمتم في رعاية الله